Від самого ранку Миколаївці займають чергу, аби отримати питну воду від одеських волонтерів. Займали 4 години ранку. Так. Так, і оце ж, які стоять перші, ті 4 години ранку займають вечері. І стоять цілий день, їм не потрібно кип'ятити, Можна пити так. І готуємо. Кожного разу по-різному. Буває дві дають п'ятилітрові баклажки, а буває дають по чотири. Видають воду у трьох районах міста. Це остання точка видачі. Тут зібралось кілька сотень людей. Отримати питну воду прийшла і Тетяна з чоловіком. Що в нас немає води? Питної. А так як ця вода закрита, вона може довго... Да, то мы... И... И... Да. Ну, мы ее сохраняем, чтобы потом спить, когда вдруг лучше зима она потому что что будет зимой, это не, ну, не предсказалось. А тут у нас вообще не было в доме воды, потому что вдруг мы сейчас все, рвутся, все это проблемы с нашей питьевой водой, вернее с нашей водой, с водопроводной. Вона просто вбиває цю місці, комунікація, яка є, і про запас можна воду. Цього разу запитною водою від одеситів прийшло близько 6 тисяч миколаївців, розповідають волонтери. Води вистачило на всіх, так як привезли більше ста тонн. Наші друзі одесити вже четвертий місяць возять сюди воду. Це з самої Одеси, з Чорноморська в Хлопці привозять. Кожен раз як мінімум 100 тонн. Вода у нас чиста, очищена, мінералізована в запечатаних п'ятилітрових баклажках. Тобто видаємо там від двох до чотирьох в руки. Волонтерам допомагають мешканці Одеси та інших міст України зібрати гроші на тару для води та паливо для автомобілів. Ми набираємо, у нас в місті є скважину, люди допомагають збирати гроші. Паєм набираємо. Сьогодні ми Проблема з питною водою у місті залишаються актуальною. Тому миколаївці можуть щоп'ятниці отримати очищену воду від сусідньої Одеси. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.